טללל מהזולה של טולה, כאן טל ואין לי טלטל בולבול בלבל בולבול בלבל אז היום בזולה אני עומד לאורך מתוך פסיכולוגי מטריף חושי מסמריר שיער מה הטמדלים של יוטיוברים הכי גדולים אומרים עליהם? يونי ברנדם. תרגום מילואזית לעברית נזק מוחי. אפשר שלא לשים לב שבקול פַּקְינג תַמְדֶּה. يونי זז נוגע את עצמו בפרצוף. אימ ביקר זה ואניקרה يونי נזק מוחי. אומ ביקר שיש לו את הסביחה היקולאי לישלישי. שيونי פה מוני היה פיצי. אבא שלו לא נותר למתן למצביק חום והבא אל ראק ליקוקו בלח. לachen. يونי אל דוני אחמום. סה את המגה הגברי. הוא נוגע ב itself. בפרצוף. בינה תسير. תורם קיסור, בנירוח, בן קיסר עומד באמצע שהעוריה מטורפת ברגעים האלה <coughs> לדעתי הוא יצא סמרטוט רצפה זאת אומרת זה רק אני בן קיסר הוא של יהודה והבן של אי מימא שלו וכמו כל היוטיוברים המובילים גם לבן קיסר יש מוטיב חזר בטמדניפר אבל מה שמטריד אותי זה שבן תמיד אוהב שיש לו משהו בפה אבל איך אומרים? אחרי כל מציצה, אה, משהו בפה, יש סיפור. בגלגול הקודם בן קיסר היה בכלל בפה. כן, הוא היה בט. מה שנתנו, אתה יכול לדחוף כמות גלגולה של דברים לפה. בן, אה, סליחה, בט. בגלגול הקודם הייתה לופת העולם בתחיפת בנות לפה. אז איך זה קשור? שילי, איך שלי היקר? לבן, נשאורו שרידי אהבה לדברים בתוך הפה קוראים לי רטא! אני זמרת! כמו בן, גם לדב הוא שנמצא בלב השערוריה שמעסיקה את יוטיוב אבל בתכלס, זה מעניין לי את הביצה בכל אופן, מקיפה לכל הטמנלים של לדב וקיילי זה מאוד מעניין לדב בעבורה היה סנאי תסתכלו טוב, בכל הטמנלים של לדב הוא פותח את הפה וכמו שאתם לא יודעים, מכאן המסקנה ממש ברורה, בגלל זה יש לו גשר. את האמת אין טוב להגיד עליו, אבל למי אכפת? אני גם ככה מעתיק ממנו את הכל. אז אם אני יכול לפרגן, מי אני? מקווה שלא נהניתם מהסרטון. אם נהניתם, תעשו לייק. ואל תשכחו להירשם לערוץ, תלחוץ על הפעמון, כדי שכל פעם שפותחים ישיבה בזולה של דולה, תדעו. תגיבו לי בתגובות, אילו תסביכים של יוטיוברים אתם גיליתם. מעניין.